نشترجیم بسم اللہ ناظرین کل جو نہایت افسوسناک واقعہ سیالکوٹ میں پیش آیا جو مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے جس کا ذکر اس پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے لیے جو یہ ایک بہت ٹف ٹائم ہے جسے حکومت پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور اگر آپ انڈین چینلز دیکھیں تو جس طریقے سے پاکستانی معاشرے کا مذاق اڑایا جا رہا اور تنقید کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے لیے یہ پاکستانی اس وقت شرم کا جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچانا چاہتے ہیں میں عثمان بزدار نے ایکشن لیا اور خود نگرانی کی اور آئی جی پنجاب نے باقاعدہ لائن پہ رہتے ہوئے اس آپریشن کو ہینڈل کیا اور جس میں تقریباً آج کے دن میں ایک سو بیس لوگوں کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں آئی ہے اور آ, اس میں کہا جا رہا ہے کہ 160 کے قریب جو فوٹیجز موبائل سے جو پی, آ, بنائی تھی ویڈیوز لوگوں نے وہ پولیس نے حاصل کی اور ان ویڈیوز کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچے اور انہیں پکڑا اور اس کے علاوہ نادرا کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ فیس ریکگنیشن کے ذریعے بھی لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مرکزی ملزم جس نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے پیش ہو کے اعتراف کیا اور خود اس نے ایک اعترافی بیان تھا اس کا جو سامنے آیا تھا کہ میں نے دیکھا اور میرے سامنے اس نے ایسے کیا اور پھر میں نے پکڑا اور یہ کیا وہ کیا مطلب وہ سارا اس کا اعترافی بیان تھا تو اس حوالے سے اسی کو مرکزی ملزم قرار دیا جا رہا ہے جسے پکڑ لیا گیا تھا اس حوالے سے اور اس کے علاوہ آج بڑی خوشائن بات ہوئی کہ جو وکالہ برادری تھی سیالکوٹ کی اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو افراد تھے انہوں نے ممبران نے باقاعدہ جو تعزیتی گلدستے لے کے گئے اور ان جائے وقوع پر باقاعدہ شمع روشن کیں اور ان کے لیے مطلب دعا کی اور سری لنکن گورنمنٹ سے باقاعدہ سری لنکا کی عوام سے اس بات پر معذرت کا اظہار کیا گیا وہاں پہ کہ جو پاکستانی معاشرے میں جو بھی یہ انتہا پسندی پائی جا رہی ہے یا انتہا پسندی کا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی سری لنکن قوم سے اور وزیراعظم عمران خان بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں اس میں اور سری لنکا کی طرف سے کوئی پاکستانی حکومت کے حوالے سے کوئی سخت بیان سامنے نہیں آیا اور انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا لیکن اس چیز کا مطالبہ کیا کہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں اس واقعے کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اچھا تحریک, کا کیونکہ وہاں پہ تحریک کے حوالے سے نعرے لگائے جا رہے تھے جس وقت اسے مارنے کے بعد فیکٹری کے اندر مارنے کے بعد جب اسے فیکٹری سے باہر لایا گیا مردہ, حالت میں اور مردہ حالت میں اس پر تشدد کیا گیا اور اسے ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے باہر ہی مار مار کے عوام نے مارا ہے یہ بات بہرحال کچھ اس میں ایسے نکات موجود ہیں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہڈن ہیں جو ان تصاویر سے جو وائرل ہونے والی ویڈیوز کے ذریعے سامنے آتی ہیں جنہیں تحقیقاتی اداروں کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کے حقائق جاننے کی کوشش کریں کہ کیا یہ کسی غیر ملکی ہاتھ تو اس میں کوئی ملوث نہیں یا اس واقعے کے پیچھے آ, کسی بڑے دشمن کی کوئی سازش بھی کار فرما ہو سکتی ہے تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ سری لنکا کی ٹیم پہ یہاں پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو جب کلبوشن پکڑا گیا تو اس نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ اس میں راہ کا ہاتھ ملوث تھا تو اسی طرح یہ ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے حوالے سے جو معاملہ ہوا تو انڈیا نے براہ راست کوشش کی کہ نیوزی لینڈ کو پاکستان آنے سے روکا تو انڈیا کی طرف سے کوئی کسی بھی قسم کا موقع ہاتھ سے نہیں دیا جاتا ہے اس حوالے سے ابھی سری لنکا کے حوالے سے جو ڈیولپ کچھ عرصہ کچھ دن پہلے سے ہمارے سامنے آ رہی ہوں یہ کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کئی معاہدے دیکھنے میں آئے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور سری لنکا چونکہ رہا ہے اس کے انڈیا کے اثر میں حتیٰ کہ انڈیا کی جو سپاہی آپریشنس تھے کچھ وہ بھی انڈیا نے سری لنکا میں لانچ کیے تھے اور اس حوالے سے سری لنکا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے تو چونکہ سری لنکن وہاں پہ موجود ہے اس حوالے سے ہم صرف یہ ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ دشمن اس میں ملوث ہو سکتا ہے اس میں ہمارے تحقیقاتی اداروں کو تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے اور اس میں ضروری ہے انٹیلیجنس اداروں کی شمولیت تو یہ جب تحقیقات ہوں گی اور جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں یہ جو بھی سسپیکٹ ہیں ابھی ان کا جب فون ڈیٹا دیکھا جائے گا تو ان کے روابط سامنے آئے کہ کہاں کہاں سے کالز تھیں یا اس واقعے سے پہلے کیا کچھ ہوا کیونکہ اب واقعہ تو ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ سب کچھ سڈنلی ہوا کہ انہوں نے جو مقدس نام لکھا ہوا جو ہم نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں لکھا ہوا نام اتارا اس نے پھاڑا اور اس پہ وہ ملے مالک سے جو بیان لڑکے کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ مالک سے ملے مالک نے کوئی خاص اس میں نہیں کیا تو اس کے بعد اس کے بعد جو ہے یہ با انہوں نے اس پر تشدد شروع کر دیا اور تشدد فیکٹری ہی میں تشدد کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوگی پھر وہ کھینچ کے, کے باہر لے کے آتے ہیں باہر اس پر تشدد کرتے ہیں اور پھر گسیٹتے ہوئے ایک اور جگہ پر لے جا کر اس پر پٹرول چھڑک کر آگ لگاتے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جب وہ تشدد سے اندر ہی مر چکا تھا تو پھر اس تشدد زدہ لاش کو ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے باہر لانا اور اور باہر ایک مردہ حالت میں جو شخص ہے اس پر مزید تشدد کرنا اس کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی ہے یہ تحقیقات میں ہی یہ چیز سامنے آئے گی کہ لاش پہ تشدد کیوں کیا گیا اور یہ جو کرنے والے لوگ تھے وہ اس میں کیا دکھانا چاہ رہے تھے کہ جو بندہ فیکٹری میں مر چکا ہے اسے فیکٹری سے باہر لا کے اس پہ تشدد کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں اسے آگ بھی لگا دی جاتی ہے آگ لگانے کا مقصد ہو سکتا ہے کہ جو تشدد اس پہ کیا گیا تو اس کے شواہد مٹانے کی کوشش ہو سکتی ہے لیکن فیکٹری میں مر جانے والے بندے کو باہر لا کر ایک مرے ہوئے شخص پر تشدد کرنا یہ بات یقیناً سمجھ سے بالا تر بہرحال جو فیکٹری کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ ہمارے اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے کہ بندے کی موت جو ہے اس کی پرانتکمارا کی فیکٹری کے اندر ہی ہو چکی تھی اور بعد میں اسے باہر لایا گیا بہرحال ایک تو تحریک لبیک نے بالکل ڈس آن کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ تشدد کی کاروائی کی اور یہ بہت آسن اور اچھا اقدام ہے بجائے اس کے تحریک لبیک اسے پھر توئین رسالت یا کسی چیز کا بنا کے چلتی تو ملکی صورتحال صورت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو سکتی تھی